Melecanu, mesaj important ce treful diplomaiei franceze în privină aderii în spaiul Schengen, într-un moment important pentru Uniunea Europeană. România se poate baza pe sprijinul francei pentru succesul primei sale presubliniere din Cila Consiliul Uniunii Europene, a declarat, joi, la Bucure subliniere tip. Într-ul francez pentru Europa, sublinierei afaceri externe, jean yves Le într-o conferință de presă comun cu omologul său român, Teodor Mele, subliniere ca nu. Eful diplomației cerii noastre a adus în discuție parteneriatul strategic România-Franca precum sublinierea foaia de parcurs a acestuia, parteneriat care a avut o contribuție major în aprofundarea relației bilaterale. Am discutat despre demersul comun de actualizare a foii de parcurs, care ar putea să fie semnat chiar la sfârșitul lunii it acestui an, a afirmat mele subliniere Canu. Totodată, el a menționat sublinierea perspectivele României de a fi admis în spațiul Schengen. Am reiterat solicitarea de sprijin din partea Franței pentru o decizie cât mai rapid posibil în ceea ce privește sublinierea te admiterea României în spațiul Schengen, a spus mele subliniere ca nu. La rândul său, Ledrian a subliniat lectura puternic dintre România sublinierei Franca, într-un moment important pentru Uniunea Europeană, în contextul în care România se pregte subliniere te se preia pentru prima dată pre-subliniere din cia Consiliului Uniunii Europene. Renuirea parteneriatului strategic sub linie de parcurs va fi o oglindire a calității relației noastre. <fie> Mi doresc să punem, în mod special, accent, în acest cadru, pe dimensiunea pro-europeană a dialogului nostru. Pe o cooperare în domeniul aperii sublinierei pe dezvoltarea schimburilor noastre economice, a declarat oficialul francez. Jean Vesle Driana evident ce Franca este foarte prezent în economia română, grație marilor întreprinderi din sectorul auto sublinierei aeronautic. România se poate baza pe sprijinul Franței pentru succesul primei sale presubliniere din cila Consiliului, a asigurat acesta, conform Major Press. El a menționat, de asemenea, ce a discutat cu omologul său român despre situația actuală din Siria, dar sublinierei despre summitul ce va avea loc la Sofia, în luna mai, un eveniment ce are catem planurile de extindere a Uniunii Europene în Balcanii de Vest.